Åbne data er jo princippet data, at vi sætter fri data, der er åbne og dermed tilgængelige for alle. Åbne data er øh, data, som leveres øh, øh, kvitterfrit i virkeligheden, uden bindinger øh, rettighedsmæssigt og, og, og lignende. Jeg hedder Flemming Bøhly, og jeg stiftede virksomheden Blue Idea for ni år siden af ejer og direktør. I Blue Idea har vi udviklet en sms-kommunikationsplatform som gør det muligt for landets kommuner og energiselskaber at kommunikere til deres borgere og deres forbrugere. Og en del af det er jo anvendelsen af åbne data, adresseinformationer, viden om hvem der bor hvor. Og det bruger vi rigtig, rigtig meget. Cirka 30 millioner gange om året anvender vi åbne data. Altså man kan sige helt specifikt, så er jeg en af de par personer, der er ansvarlige for de data, de åbne data, som vi udgiver for Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Data om byens installationer, det er noget, som vi leverer offentligt til, til, til brug for andre. Det vil sige, Øh, hvis man har behov for at lave øh, en opgørelse over hvor mange øh, parkbænke der er øh, inden for en kilometer af et eller andet given punkt eller et eller andet i den stil der, så har man nogle data til rådighed, som, som, øh, som, man kan, som man kan bruge til det for eksempel. De data, vi har sat fri, dækker rigtig mange forskellige områder. Vi har et kommune -kort, et, et socioøkonomisk kort, som vi har, der hedder Hedenstedkortet som omfatter øh, vores befolkning, vores befolkning, udvikling, aldersamsætning, øh, hvad hedder det, statsborgerskab, sammensætning, beskæftigelsestatus, øh, virksomheder i kommunen og sådan nogle ting der. Øh, det, det har gjort, at der har faktisk været nogle af de medarbejdere, der er i kommunen, som, som kunne have gavn at, at bruge de her data og arbejde med dem, enten til fondsansøgninger, men også ind i det konkrete arbejde ude i lokalsamfundene. De har fået øje på, at vi havde så mange data omkring det her, og, og hold det op, og der er også noget, jeg kan bruge. Ved at gøre brug af åbne data, gør vi det endnu lettere for alle afdelinger i en kommune, alle forvaltninger i en kommune, at komme i kontakt med borgerne, når forskellige situationer opstår. Det, som vi har set ske, det er, at når vi udgiver åbne data til vores portal, så bliver der også en større opmærksomhed om dem internt i vores egen organisation. Og det er en af de store fordele, vi ser ved åbne data. Når vi snakker data, så er volumen øh, og standardisering bare nøgleord. Og det er måske der, hvor vi har det største arbejde at gøre stadigvæk. Øh, fordi at, øh, at vi mangler at få, øh, få de sidste kommuner med, for at det bliver rigtig interessant.